και την ομιλία, νομιλία. Μαχάρα να προλάβουμε, να τελειώσουμε. <coughs> Μέσα σε όλους του Αγγέλους και ανώτερος όλων ήταν ο Αιωσφόρος. Αυτός γιατί ήταν. Ανώτερος. Έτσι τον δημιουργήσε ο Θεός. Δηλαδή, σανέτερο, ένας... Ήταν ο ε, Στο α, δεν ήταν ο αρχηγό Δεν ήταν αρχάγγελο, αλλά ήταν ο ανώτερο άγγελο. Ε, Άρα θα πιο δηλαδή, δηλαδή, καλά δηλαδή, πράγματα δηλαδή, που θα ο Christopher. αρχιστράτηγο θα λέγανε. Ναι. Ε, αν μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τώρα τον Θεό σαν έναν βασιλιά, και ο αμέσω επόμενο ο, ο αρχιστράτηγο ήταν ο Εωφόρο. Ο άγγελο αυτό. Άρα δηλαδή ήταν. Στην εποχή πριν δημιουργηθεί, τώρα είμαστε ακόμα πριν να γίνει ο υλικό κόσμο. Ό,τι λέμε μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα. Είπαμε ότι το πρώτο κτίσμα ήταν οι άγγελοι, τίποτα άγγελ. άλλο. Τα... Έγινε ο χρόνο με του αγγέλους, τίποτα άλλο. Αυτό θα έχετε τώρα εσεί στη μνήμη και στο μυαλό σα. Προχωρώντα στην ε, κατήχηση, σιγά σιγά θα μπαίνουν και τα άλλα κομμάτια του παζλ μέσα. Αλλά για την ώρα, σαν εικόνα, θα έχετε μόνο. Ότι υπάρχει ο Θεός και, και μέχρι τώρα υπάρχουν οι άγγελοι, τίποτα άλλο. μετά θα πάμε στα. Σιγά σιγά. Λοιπόν, ο Εωσφόρος ήταν αμέσως μετά τον Θεό. Αυτός έπαιρνε πρώτα την γνώση και το φως από τον Θεό και γενικά όλα τα χαρίσματα. Αυτός τα μετέδιδε μετά σε όλους τους άλλους αγγέλους. Έχουμε τον Θεό, από κάτω έχουμε τον Εωσφόρο, αν θα κάνουμε μία πυραμίδα κάτω από το Θεό, στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ο Εωσφόρος. Κάτω από τον Εωσφόρο όλα τα άλλα τα αγγελικά τάγματα. Έτσι ακριβώς. Ο πρώτος που παίρνει το φως, την γνώση, τα χαρίσματα, τα αγαθά, όλα τέλος πάντων, τα αγαθά του Θεού που προσφέρει ο Θεός στα κτίσματά Του, περνάνε πρώτα από τον Εωσφόρο. Ο σε δύναμη υπερήχε σε καθαρότητα υπερήχε σε φωτισμό υπερήχε σε αγιότητα αλλιώ θα λέγαμε υπερήχε γιατί και οι άγγελοι είναι άγιοι άγιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν μέσα τους, μέσα, τους, μέσα τους την χάρη του Αγίου Πνεύματος την χάρη του Θεού την χάρη της Αγίας Τριάδος μέσα τους Εμεί την έχουμε την χάρη που βαπτιστήκαμε αλλά όταν όμως αγιαζόμαστε και τα μεταπάθηκε και γεννόμαστε απαθεί, η χάρη σε αυτή είναι πιο ενεργή Οι άγγελοι ήταν αναμάρτητοι δεν, δεν είχαν αμαρτίες οπότε είχαν ολόκληρη την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα τους και ήταν ολόκληρη Άγιοι και απαθείς Σφόρος, βλέποντας τον εαυτό του σε πιο ύψος, σε πιο ύψος δόξας βρίσκεται υπερηφανεύτηκε απέναντι στο Θεό και αποφάσισε να επανασταθήσει εναντίον του ξαναλέω πάλι είδε πόσο καθαρός είναι, είδε πόσο άγιος είναι είδε τι δυνάμεις ψυχικές είχε τι δυνάμει διανοητικέ είχε και υπερηφανεύτηκε. Σου λέει εγώ, εγώ, με τέτοια δύναμη, με τέτοια καθαρότητα, με τέτοια εξουσία, με τόσο δόξα που έχω, δεν είμαι μόνο άξιος για αυτό που έχω τώρα, σκέφτηκε. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να επαναστατήσει εναντίον του Θεού. Θέλησε να γίνει όμοιο με το Θεό. Θέλησε, τέλο πάντων, να γίνει και αυτός Θεός. Σε αυτή την απόφαση τον ακολούθησε τον εωσφόρο ένα πολύ μεγάλο πλήθος αγγέλων. Είπαμε στην αρχή του μαθήματος ότι οι άγγελοι σε αριθμό είναι άπειροι, αμέτρητοι. Αυτό το πλήθος αγγέλων που τον ακολούθησε όμως, θα λέγαμε ότι ήταν το 1 εκατοστό. Όχι την περισσότερη, πολύ λιγότερη. Τα 99% από τα αγγελικά τάγματα μείναν σταθερά, δεν επαναστατήσαν. Όταν λέμε ότι κάνουν επανάσταση, μη φανταστείτε τώρα πήραν όπλα και πήγαν να πολεμήσουν το Θεό ή με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. μάτων. Ό,τι έχει σχέση με τον άειλο κόσμο προσπαθούμε να τα πούμε με λόγια και σχήματα ανθρώπινα για να έχουμε μια εικόνα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πως έγινε, όμως οι, οι δυνάμεις αυτές οι πνευματικές έχουν νου. Σκέφτονται, αποφασίζουν αποφασίσαν πλέον να μην κάνουν υπακοή στο Θεό. Δεν θα έχουμε σένα Θεό, δεν θα έχουμε σε ένα αρχηγό μας, θα γίνουμε εμείς θεοί. Έτσι ακριβώς. Επαναστατήσαν, άρα δηλαδή φύγαν από την εξουσία του Θεού. Θελήσαν να φύγουν από την υπακοή και την εξουσία του Θεού. Να μην έχουν το Θεό πάνω από το κεφάλι τους. Δεν τον θέλουμε το Θεό είπαν, θέλουμε να είμαστε εμείς θεοί το πράγμα, προσέξτε, κι εμείς οι άνθρωποι το κάνουμε. Όχι μία φορά, πολλές φορές, στη ζωή μας. Δεν δεχόμαστε όχι άνθρωπο ανώτρο από εμάς να έχουμε υπό την εξουσία μας, αλλά δεν δεχόμαστε το τον Θεό να έχουμε από πάνω μας. Γιατί ο Θεός δεν είναι καλό, είναι κακός. Ο Θεός με θέλει να είμαι φυλακισμένος, ο Θεός θέλει να είμαι ζωρισμένος. Ο Θεός με θέλει τώρα τέλος πάντων να, να μην κίνομαι ελεύθερα και να κάνω τι θέλω εγώ. Γιατί να ακούω το Θεό, γιατί να κάνω που Θεό, γιατί εγώ να είμαι καλός άνθρωπος, όχι. Θα κάνω αυτό που μου αρέσει, αυτό που θέλω να κάνω. Επαναστατούμε, κοιμήστε τότε. Κοιμήστε τότε αμαρτάμε. Θα τα εξηγήσουμε και αυτά στην πορεία. Αυτό το πλήθος των αγγέλων που ακολούθησε τον αιωσφόρο ήταν ανάμεσα από όλα τα αγγελικά τάγματα. Κάποιοι βέβαια αναφέρουν και λένε ότι ήταν από ένα αγγελικό τάγμα από το τάγμα του Ιωσφόρου όμως η δικιά μου γνώμη συμφωνώ με αυτούς τους Αγίους που λένε ότι ήταν από όλα τα αγγελικά τάγματα γιατί αυτοί ερμηνεύουν οι Άγιοι αυτοί ερμηνεύουν το κομμάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεπεσίους επιστολή που λέει ότι ο Απόστος Παύλος, ότι ούκες την ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα Λέει ο Απόστος Παύλος, η δικιά μας η ο δικός μας ο Αγώνας Δεν είναι εναντίον σε όντα που έχουν σάρκα και αίμα Αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτοράς, τους κότους, του αιώνου τούτου προς τα πνευματικά της πονηρία εν της υπουρανίας. Δηλαδή, ο δικός μας ο αγώνας είναι εναντίον των πονηρών πνευμάτων. Αυτό. Αυτό το κομμάτι, όταν το εξηγούν και το ερμηνεύουν οι Άγιοι, λένε ότι οι άγγελοι που αποφασίσαν να εναντιωθούν στο θέλημα του Θεού και να επαναστατήσουν, ήταν από όλα τα αγγενικά τάγματα. Στους δαίμονες υπάρχει και η ιεραρχία. Άλλοι είναι ανώτεροι, άλλοι κατώτεροι. Θα λέγαμε αξιωματικοί και, υπο... αξιωματικοί και υπο... αξιωματικοί. Ναι. Δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη. Κάθε δαίμονας διαφέρει από τον άλλο δαίμονα κατά την προαίρεση στον βαθμό. Γιατί όλοι οι δαίμονες έχουν κακή προαίρεση αλλά κάποιοι έχουν πολύ περισσότερο κακία και κάποιοι έχουν λιγότερη κακία. Η κακία τους όμως συμβαδίζει με την δυνατότητα που έχουν να εφαρμόσουν την κακία τους και να πράξουν την κακία τους. Γι' αυτό υπάρχουν και σε αυτούς ιεραρχία. Στρατηγοί, λοχαγοί, και στρατιωτάκια κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και στους αγγέλους. Αυτά πάλι είναι λόγια, είπαμε, τα παίρνουμε από το στρατό, για να δώσουμε να καταλάβουμε, καταλάβουμε. πως είναι και τα τάγματα των αγγέλων και των δαιμόνων. Η διαφορά των αγγέλων με των δαιμόνων είναι μόνο στην προαίρεση. Σε τίποτα δεν διαφέρει ένας δαίμονας από έναν άγγελο. Η ουσία τους είναι ίδια, η φύση του είναι ίδια. Θα λέγαμε ότι και οι δυνάμεις τους είναι οι ίδιες, όμως με την διαφορά ότι όσο επιτρέπει ο Θεός στο, στο κάθε πνεύμα να ενεργεί τις δυνάμεις Του. Γιατί αν όλοι οι δαίμονες ήταν ελεύθεροι να ασκήσουν τη δύναμή τους επάνω μας, μέσα σε μία ώρα θα κάναν όλο το ανθρώπινο γένος να αυτοκτονήσει. Θα μπορούσε να μας κάνουν όλους τους ανθρώπους να τρελαθούμε, ο ένας να σκοτώνει τον άλλον και να κι και μετά. Έχουν τόσο πολύ δύναμη που το μικρότερο δαιμόνιο θα μπορούσε όλο τον κόσμο να του καταστρέψει. Αν ήταν ελεύθερο και δεν τα συγκρατούσε ο Θεός. Έχουν τόσο πολύ δύναμη και τόσο πολύ κακία. Όλη η κακία των ανθρώπων, αν μπορούσε να συγκεντρωθεί σε έναν άνθρωπο, δεν θα μπορούσε να φτάσει ούτε στο απειροελάχιστο, τον μικρότερο δαίμονα. Από όλους τους ανθρώπους, ο μεγαλύτερος κακός που θα πατήσει ποτέ το πόδι του στη γη θα είναι ο αντίχριστος. Και πάλι ο αντίχριστος, δηλαδή μάλλον ο αντίχριστος δεν μπορεί να συγκριθεί με όλους τους κακούς ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν τον Αντίχρηστο. Στην κακία. Ο Αντίχρηστο πάλι ο... Ο... Όχι, όχι. θα είναι ο Εκπαίδεο Όχι, όχι, όχι. Άνθρωπο θα είναι. Άνθρωπο. Άνθρωπο, κανονικό άνθρωπο. Που θα γεννηθεί από γυναίκα. Και αυτό θα τα πούμε. Και Αλλά. Και θα έχει τέτοια δύναμη, Ποιο. Ο διάβολο. Ο, ο αντίχρηστο πώ θα έχει. Ο αντίχρηστο θα έχει λοιπόν. δύναμη γιατί θα το επιτρέψει ο Θεό να έχει δύναμη. Όπω τώρα επιτρέπει ο Θεό και στου δέμονε να κάνουν το κακό. Θα εξυπηρετήσει και αυτό στο σχέδιο του Θεού όμως, όλα είναι τέλος πάντων μέσα στο σχέδιο του Θεού, σιγά σιγά θα τα εξηγήσουμε. Τώρα, λέμε τώρα ότι ο Αντίχριστος παρόλο την κακία όλη που θα έχει, δεν μπορεί να φτάσει ούτε το μικρότερο δαιμόνιο. Πού τα μεγάλα, και μάλιστα ακούστε τώρα, όλοι οι δαίμονες να μαζευτούν σε ένα μέρος, δεν μπορούν να φτάσουν στην κακία που έχει μόνο ο Εωσφόρος. Ο Ιωσφόρος έχει τόση πολύ δύναμη που ο Θεός αν δεν το συγκρατούσε δεν μπορούμε να φανταστούμε τι κάκο θα έκανε. Δεν θα κανένα κτίσμα όρθιο, ούτε τις πέτρες. Ο Ιωσφόρος έχει τόση πολύ κακία απέναντι στον Θεό, αλλά επειδή δεν μπορεί να βλάψει τον Θεό, Βγάζει την κακία του στα κτίσματα, στα δημιουργήματα του Θεού. Μισεί τον Θεό με όλη του την ψυχή, αλλά δεν μπορεί να βλάψει τον Θεό. Οπότε βλάπτει τα δημιουργήματα του Θεού. Αν ο Ιωσφόρο ήταν ελεύθερο, δεν θα αφήνει τίποτα όρθιο. Και γιατί δεν το είπε το ο Θεό. Πώ? Γιατί και αυτό εξυπηρετεί το θέλημα του Θεού. Χρειάζεται και ο Ιωσφόρο. Γι' αυτό. Χρειάζεται ο. Προσέξτε, θα τα πούμε σιγά-σιγά. Οι άγγελοι. Ε, οι δαίμονες μας χρειάζονται πολύ εμά του ανθρώπους για τη σωτηρία μας αν δεν υπήρχαν οι δαίμονες εμείς οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε όσο και να σας φαίνεται παράξενο ο Θεός τους δαίμονες σώζει τους ανθρώπους το σχέδιο του Θεού πάντοτε πραγματοποιείται Όσα εμπόδια και να βάλει ο διάβολος, όσες παγίδες και να βάλει ο ιοσφόρος και όλοι οι δαίμονες στους ανθρώπους, πάλι ο Θεός το σχέδιο του το εκπληρώνει, το περνάει, το πραγματοποιεί. καταλάβατε αυτό που είπα ότι οι δαίμονες είναι ακριβώς το ίδιο με τους αγγέλους αλλάζουν είπαμε μόνο στην προαίρεση στην κακία οι άγγελοι είναι καλοί αγαθοί και οι δαίμονες είναι κακοί σε αυτό αλλάζουν κατά τη φύση είναι ίδιοι όμως οι άγγελοι είναι πιο δυνατοί από τους δαίμονες γιατί γιατί ο Θεός δίνει και προστάζει ώστε οι άγγελοι να έχουν περισσότερη δύναμη. Δεν μπορούν δηλαδή οι δαίμονες να υπερισχύσουν εναντίον των αγγέλων, γιατί δεν τους αφήνει ο Θεός. Οι δαίμονες, όταν επιτρέπει ο Θεός, έχουν την δύναμη να μεταμορφώνονται φανταστικός. Προσέξτε, φανταστικός. Μεταμορφώνονται φανταστικώ σε ό,τι μορφή θέλουν. Φαίνονται σε εμά ότι πήραν μια μορφή. π.χ. τράγο ή Πάντω, πάντα παίρνουν μια μορφή άσχημη, δεν παίρνουν κάτι το όμορφο. Οι άγγελοι, όταν θα εμφανιστούν σε έναν άνθρωπο, παίρνουν μια μορφή όμορφη. Οι δαίμονες μπορεί και αυτοί να πάρουν. Μια όμορφη μορφή, αλλά θα είναι για να παγιδέψουν, να πλανήσουν έναν άνθρωπο. Θα είναι και αυτό πάλι κατά φαντασία και φανταστικός. Αλλά συνήθως, τις περισσότερες φορές, οι άγγελοι, οι δαίμονες φαίνονται με άσχημη μορφή, με άσχημο σχήμα. Γιατί, γιατί πολύ απλά εξωτερικεύεται η κακία τους. Οι δαίμονες δεν έχουν ούτε νύχια, ούτε ουρές, ούτε... Πόδια από κατσίκης και μουσοι από τράβο, ή κέρατα. Δεν έχουν αυτά, είπαμε. Είναι όπως είναι οι άγγελοι. Όπως οι άγγελοι. Και αυτοί είναι άλλοι ασώματοι, απλά. Οικονομικά φανερώνονται με μορφές άσχημες. Αλλά όμως αστόλουσα τη λέξη φανταστικός. Χρησιμοποιούν τη φαντασία μας. Έχουν την δύναμη οι δαίμονες να χρησιμοποιούν το φανταστικό μέρος του νου, του μυαλού μας και παίρνουν μία μορφή και τη βλέπουμε εμείς φανταστικό σε μία άσχημη μορφή. Σε κάτι που φοβόμαστε παράδειγμα. Ναι. Να διαβάσουμε και λίγα για τους δαίμονες. Οι δαίμονες δεν δημιουργήθηκαν από τον Θεό ως ακάθαρτοι δαίμονες. Ούτε ήταν στη φύση τους να είναι πονηροί. Αλλά αυτοί, ενώ στην αρχή ήταν άγγελοι φωτεινοί, όπως όλα τα ουράνια πνεύματα, ενώ ήταν αγαθοί και έγιναν από τον Θεό για καλό σκοπό και δεν είχαν ίχνος κακία, κακίας μέσα τους. Έκαναν κακή χρήση της ελευθερίας με την οποία τους είχε πρικήσει. Έκαναν κακή χρήση της ελευθερίας με την οποία τους είχε πρικήσει, τους είχε δώσει ο Θεός. Δεν έμειναν στη θέση που τους έβαλε ο ύψιστος, αλλά στράφηκαν εναντίον του. ακολουθώντας τον Εοσφόρο στην πτώση Του. Γι' αυτό και εκείνος και αυτοί κρεμίστηκαν από τον Θεό στον Άδη και έγιναν δαίμονες, πονηρά πνεύματα. Ο Εοσφόρος ήταν άγγελος τιμημένος από τον Θεό. Το όνομά Του σημαίνει «αυτός που φέρει το φως». «ΕΟΣΦΟΡΟΣ» φόρος σημαίνει «Αυτός που φέρει το φως». Σκέφθηκε ο ΕΟΣΦΟΡΟΣ και είπε «Ιστον τον αναδίσουμε επάνω των αστέρων του ουρανού θύσω τον θρόνον μου. όμιος το υψίστο» δηλαδή θα ανεβώ στον ουρανό, θα στήσω τον θρόνο μου πάνω από τα αστέρια του ουρανού και θα γίνω όμοιος με τον ύψη στο Θεό. Αποφάσισαν αυτοί, δηλαδή ο Εωσφόρος με τους άλλους και του αποφάσισαν να γίνουν όμοιοι με τον Θεό. Ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει το είδος της κακίας που κατακρίνησε στον Εωσφόρο από τον ουρανό και τον μεντέβαλε σε σατανά. Λέει ρητός και σαφώ ότι ο σατανάς δεν καταρρύφθηκε από τους ουρανούς εξαιτία πορνείας ή μοιχείας ή κλοπής, αλλά για την υπερηφάνεια και αλαζονία του. Και ο κύριος Αλεξανδρία βεβαιώνει ότι τον διάβολο τον έβγαλε από τις ουράνιες και άειλες αγγελικέ δυνάμεις το ότι τόλμησε να πει θα γίνω όμως με τον ύψιστο τον Θεό και φαντάστηκε πως μπορούσε αυτό το πτήσμα όπως ήταν να ανέβει στη φύση και εξουσία του Θεού που το έκτισε για να γίνει σύνθρωπος με εκείνον που είχε το κράτος και την εξουσία σε όλα τα δημιουργήματα από τότε ονομάζεται σατανάς δηλαδή αντικείμενος στον Θεό αντάρτης, εχθρός και πολέμιος του Θεού όταν είμαι σατανάς <κοί> ερμηνεύεται Αντικείμενο, αυτό που πολεμάει, που mm. είναι αντίπαλο. Το καταλαβαίνετε. Mm. Το ότι οι δαίμονε ήταν άγγελοι, ελεύθεροι και άγγελοι κατά τη δημιουργία του, αλλά και έγιναν κακοί και σκοτεινοί, το διακηρύττουν όλοι οι πατέρε και διδάσκαλοι τη εκκλησίας Λένε συγκεκριμένα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που αρνούνται την ύπαρξη των δαιμόνων και λένε ότι διάβολος και σατανάς κατ' ουσίαν δεν υπάρχει. Εσείς, παιδιά, έχετε ακούσει ανθρώπους που λένε ότι δεν υπάρχουν οι δαίμονες. Δεν υπάρχει διάβολος. Έχει τυχαίνει. Ε, ε, πιο πολύ λένε για τη μαγεία, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει. Είναι και αυτό που ξέρεις που μερικοί άφερες, λένε ότι υπάρχουν, Πιστεύει, πιστεύει, πιστεύει, αλλά πιστεύει, πιστεύει, πιστεύει, πιστεύει, πιστεύει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο για τον διάβολο εναντίον των ανθρώπων το να κάνει πρώτα τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει. Φανταστείτε δύο στρατόπεδα, δύο αντίπαλα στρατόπεδα και το ένα στρατόπεδο να πιστεύει ότι ο εχθρός τους δεν είναι μπροστά τους και κάθονται αμέριμοι, τρώνε και πίνουν. Ενώ ο εχθρός είναι μπροστά τους, ανάμεσά τους και ό,τι ώρα θέλει, τους σκουτώνει όλου. Δεν καμουφλάρονται ναι. οι στρατιώτε Γιατί, για να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τους αντίπολους. Ε, ο διάβολος μεγαλύτερο καμουφλάς δεν έχει για τον άνθρωπο, από το να κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι δεν υπάρχει. Αφού λέμε εμείς ότι δεν υπάρχει διάβολο, άραγε δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, δεν τον αντιμετωπίζουμε. Δεν τον πολεμάμε, δεν αντιστεκόμαστε μετά στον διάβολο. Οπότε, μας εχμαλωτίζει και μας παίρνει δεμένος. <coughs> Συνεχίζει το διάβασμα. <coughs> Λέει ο τρόπος, ότι αυτοί που δεν πιστεύουν για τους διάβολες, τι λένε. Είναι, απατούν η προσωποποίηση του κακού. Αλλά εδώ κάθε σελίδα της καινή Διαθήκης μιλά για τον Σατανά παρουσιάζει τόσο δαιμονισμένος από τους οποίους ο Κύριος έπαιζε δαιμόνια φοβερά και τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εις αυτό εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο Χριστός, η να λύσει τα έργα του Διαβόλου. Για αυτόν τον σκοπό, δηλαδή εφανερώθηκε πάνω στη γη ως άνθρωπος ο Υιός του Θεού για να καταργήσει τα έργα του Διαβόλου. Και είναι θλιβερό για τον άνθρωπο και μάλιστα για τον χριστιανό να αρνείται την χιλιομαρτυρημένη αλήθεια της Αγίας Γραφής και ολέθειο για αυτόν, διότι η άρνηση του σατανά είναι μια τρομερή παγίδα του ίδιου για να συναμβάνει εκ του ασφαλού στα θύματα του και να τα σύρει τώρα βέβαια στην αμαρτία και έπειτα στον Άδη. Ήθελα να κάνουμε μια... Παρένθεση τώρα, να, να πω δηλαδή κάτι που λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής για την πτώση του αιωσφόρου και μετά θα εξηγήσουμε λίγα για τους δαίμονες και για την μαγεία αν μπορέσουμε, αν κουλάβουμε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι όταν ο Θεός είχε δημιουργήσει τους αγγέλους σε χρόνο που δεν είχε δημιουργηθεί, λέμε τώρα, η υπόλοιπη κτήση, είχε δείξει ο Θεός στον αιωσφόρο το μέλλον. Του αποκάλυψε ότι ο Θεός στο μέλλον πρόκειται κάποια στιγμή να δημιουργήσει τον άνθρωπο ένα λογικό κτίσμα το οποίο θα είναι ο άνθρωπος και του έδειξε πως θα είναι ο άνθρωπος και του αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Θεός θα πάρει σάρκα από αυτό τον άνθρωπο και θα βαδίσει στη γη. Ότι ο ίδιος ο Θεός θα πάρει μέρος από την φύση του ανθρώπου που θα δημιουργηθεί από τον ίδιο τον Θεό και θα γίνει και αυτός όμοιος με τον άνθρωπο. Έτσι λέει ο όταν το αποκάλυψε αυτό το πράγμα ο Θεός τον Ιεοσφόρο, ο Ιεοσφόρος ζήλεψε και ευθώνησε και είπε, ε καλά, εγώ, ο ανώτερος όλων, τέτοιο κτίσμα, τέτοιο δημιούργημα με τόσο δόξα, ο Θεός θα δημιουργήσει ένα υποδέστερο, από κτίσμα με ύλη και ο Θεός θα καταδεχτεί να πάρει σάρκα, να πάρει την ίδια την ύλη από αυτό το κτίσμα και να γίνει όμοιος με Αυτόν τον άνθρωπο και γιατί δεν παίρνει από μένα η να γίνει όμοιος με μένα. Αυτό το λέω ο Αγίος Μάξιμος ότι ζήλεψε, ότι φθώνησε και τέλος πάντων ότι η αιτία της Επανάσης ήταν ο φθόνο. και πάλι ο φθόνος γίνει από την υπερηφάνεια, βέβαια. Έτσι το είπα αυτό, να το ξέρετε, θεω, σαν θεωρία μόνο. Ο άγι, ο, ο Μάξιμος. Μάξιμος ο ομολογητής. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι, δεν τους γνωρίζετε, που μεγάλη η αγιότητα, που γράψαν πολλά, που αφήσαν πολλά και μέσα από αυτούς τώρα εντρυφώμε και εμείς και διαβάζουμε ότι έχει σχέση με το Θεό και για τον κτιστό κόσμο. Ε, κάποια ερώτηση για τους δέμονες ή ε, να συνεχίσω να διαβάζω λίγο από τον Άγιο Άννη Γεια βασέ Λέει τώρα ο Άγιος Ιωάννης ο Δόμας Τα μέλλοντα, δηλαδή το μέλλον, βέβαια ούτε οι άγγελοι του Θεού ούτε οι δαίμονες γνώριζουν. Το μέλλον δεν το γνωρίζει κανείς. Αυτό να το ξέρω. Ούτου εσφόρος. Κανένας. Ούτου εσφόρος. Κανένας. Το μέλλον δεν το θέλει κάνει αυτό λοιπόν. Η μένα άγγελοι, επειδή τα αποκτούνται ε, όχι, σημαίνω. ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι δέμουν γνωρίζουν, εντούν τα προλέγουν. καμιά φορά. Η μέγελοι επειδή τα αποκαλύπτει σε αυτού ο Θεό και προστάζει να τα προλέγουν. γι' αυτό όσα λέγουν πραγματοποιούνται. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο Θεός αποκαλύπτει το μέλλον στους αγγέλους και οι άγγελοι τα αποκαλύπτουν στους ανθρώπους. Γίνεται είναι αυτό. Δεν το έχουν εκφύσιος. Κανένα κτίσμα δεν έχει εκφύσιος να γνωρίζει το μέλλον. Μόνο ο Θεός. Όμως όταν γνωρίζουν οι άγγελοι εξυπηρετούν κάποιο σχέδιο του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός τους προστάζει. Κοιτάξτε αυτό είναι το μέλλον. Θα πας να το αυτό στον τάντια άνθρωπο. Προλέγουν όμως και οι δαίμονες, άλλοτε επειδή βλέπουν αυτά που συμβαίνουν εις μακρινή απόσταση και άλλοτε επειδή προσπαθούν να τα συμπεράνουν, γι' αυτό και ψεύδονται τας περισσότερας φοράς. Λοιπόν, οι δαίμονες τώρα, επειδή κινούνται γρήγορα, βλέπουν κάτι που γίνεται, ξέρω στην Αθήνα. Όταν δεν παλιότερα, όταν δεν υπήρχαν τα μέσα μαζική ενημέρωση που είναι τώρα που τα μαθαίνουμε γρήγορα, τα τηλέφωνα, τηλεοράσει και άλλα, <συσχε> πήγαινε, ξέρω εγώ, μια πληροφορία σε ένα χωριό από μια πόλη. Αλλά αυτή είναι η πληροφορία που μπορεί να πήγαινε μετά από 2-3 μέρες. Ξέρετε κάτι, ο τάδε στρατηγό πέθανε. Όμω, όταν πέθανε ο στρατηγό, πήγαινε ένα δαίμονα και του έλεγε κάποιον άνθρωπο και του έλεγε. Στρατηγός πέθανε. Αυτός ο στρατηγό πέθανε. Έβγαινε αυτό ο άνθρωπο, έκανε το μέτιου, και τον μάγο, και ότι προλέγει, ότι μαντεύει, ότι ξέρει το μέλλον. Λοιπόν, πέθανε ο στρατηγό, πέθανε ο βασιλιά. Λέγανε Άλκη, εσύ που το ξέρει. Ξέρω εγώ τι σα λέω. <laughs> Μετά από δύο-τρει-πέντε μέρε, μαθαίνονταν το νέο που ο Γαλάκου το ήξερε αυτό ο άνθρωπο. Μετά τον είχαν σε εκτίμηση. Έτσι γίνανε οι μάγοι και τα μέντιομ. Λοιπόν, σαν παρένθεση, όλοι οι μάγοι, όλα τα μέντιομ, τα χαρτιά, οι καφέδες, τα πάντα, όλα αυτά από πίσω κρύβονται οι δαίμονες. Δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται με ανθρώπινες δυνάμεις. Καμία καφετζού, καμία χαρτορίχτρα, Καμία αστρολόγος, ειδικά οι γυναίκε κιόλας, να μπορούν να έχουν τη δύναμη να βλέπουν το μέλλον και αυτά που γίνονται σε μακρινή απόσταση. Κανείς άνθρωπος δεν το έχει. Αν θα... δεν το έχουν οι άγγελοι και οι δαίμονες, αν δεν το έχουν πόσο μάλλον οι άνθρωποι. Κοίτα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασχηλός λέει τώρα, είπα την τελευταία λέξη που είπα, «γι' αυτό και ψεύδονται τας περισσότερας φοράς" εις αυτούς δεν πρέπει να εμπιστεύεται κανείς. Αν δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε στους δαίμονες, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε ποτέ στους μάτις, στους μάγους και γενικά σε όλους αυτούς που προλέγουν το μέλλον και όλα αυτά που γίνονται σε μακρινές αποστάσεις. Είναι μεγάλη αμαρτία, μεγάλη αμαρτία, θανάσιμη αμαρτία οι χριστιανοί να τρέχουν σε μάγο και μέντιου να ρωτάνε τι θα γίνει με τον άντρα, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τη δουλειά μου, τα οικονομικά μου, τα επαγγελματικά μου, κτλ. κτλ. Δεν επιτρέπεται. Αυτά που λένε τα μέντιο μπορεί κάμια φορά να γίνουν. Αλλά όχι πάντα. Αυτά που γίνονται είναι από αυτά που προμαντεύει ένας δαίμονας. Παράδειγμα. Εμάς ως ανθρώπους δεν τυχαίνει πολλές φορέ να βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο, ότι κάθεται, κοιτάζει κάτι, έχει ένα ύφο και λέμε ότι αυτός τώρα σκέφτεται και θέλει να κάνει αυτό. Ή αυτός ο άνθρωπος είναι λυπημένο ή αυτός είναι χαρούμενος. Ή αυτός ο άνθρωπος που κοιτάζει τώρα αυτή τη γυναίκα με αυτά τα μάτια σίγουρα την επιθυμεί. Αυτός ο άνθρωπος που κοιτάζει τώρα αυτό το γλυκό σίγουρα επιθυμεί να φάει το γλυκό. Δηλαδή λέμε ότι του φεύγουν τα σάλια. Ε, αν εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές βλέποντας τις κινήσεις ενός άλλου ανθρώπου μπορούμε να υποψιαστούμε και να μαντέψουμε, να πούμε ότι «Α, αυτός τώρα θέλει να κάνει αυτό, η αυτό έχει έκανε εκείνο», «Γι' αυτός τώρα φοβάται», αυτό τώρα δεν φοβάται», Αυτό τώρα είναι μυθισμένο, γιατί το βλέπουμε. Λοιπόν, πόσο μάλλον οι δέμανες που είναι φύση, νοερή και άειλη, οι δαίμονες είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο έξυπνοι από μας. Είναι πολύ περισσότερο σοφοί από μας. Ξέρουν περισσότερα πράγματα από μας. Μπορούν να πουν σε βάθος στο σώμα μας μέσα μπορούν να πουν, δηλαδή, και να περιεργάζονται την ψυχή μας. Οι δαίμονες και οι άγγελοι μπορούν να δουν την ψυχή μας όπως είναι η ψυχή μας. Εμείς ποτέ δεν μπορούμε να δούμε την ψυχή ενός άλλου ανθρώπου και κινήσει της ψυχής. Εμείς βλέπουμε μόνο τις εξωτερικές κινήσεις του σώματος. Οι δαίμονες όταν βλέπουν τις εσωτερικές κινήσεις της ψυχής μπορούν πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα να μαντέψουν και να πούν από πριν ότι ο άνθρωπος θέλει να κάνει αυτό ή ο άνθρωπος επιθυμεί και αγαπάει αυτό το πράγμα. Μόνο τότε τα médium λένε την αλήθεια. Πότε? Όταν ο διάβολος καταφέρει με τη δύναμή του να μαντέψει και να μπει. Στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου να δει πώ σκέφτεται, τι κάνει κτλ. ή παραδείγματο χάρη, πάει μια γυναίκα και ρωτάει ένα medium και λέει Ο άντρα μου με απατάει, ο δαίμονα εννοείται ότι γνωρίζει ότι αν απατάει ο άντρα αυτό τη γυναίκα ή όχι. Γιατί ο ίδιο ο δαίμονα τον βάζει κιόλα να, να μηχεύει. Κάτι να Ωραία. Αν θέλει τώρα ο δαίμονα, λέει στη medium σε αυτή τη γυναίκα, Ναι, την απατάει, αλλά μα θέλει λέει και όχι. Δεν σημαίνει ότι επειδή πει ή όχι την αλήθεια, μπορεί ο άντρα να μην απαντάει τη γυναίκα και να πει πάλι ναι. Τα medium, ναι, για να μ' αλώνουν. Γιατί όλα αυτά είναι πιθανά, μην νομίζει. Δεν πρέπει κανείς χριστιανός ποτέ να πει κάτι τέτοιο. Ακόμη και αν την αλήθεια. Γιατί μπορεί να πούν 99 φορέ την αλήθεια για να πούν ένα μεγάλο ψήμα για να φέρουν την καταστροφή. Medium μακριά. Καφέντε μακριά. Και κάτι άλλο τώρα που είναι παραπλήσιο. ξυμάτιασμα. Παιδιά, το ξεμάτιασμα, αμαρτία μεγάλη, ανεπίτρεπτο. Yeah. Ανεπίτρεπτο. Θα το εξηγήσουμε άλλη φορά. Δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό. Και αυτό είναι παρακλάδι αυτό. Yeah. Το ξεμάτιασμα, παρακλάδι μαγιάς Απαγορευμένο από την Εκκλησία. Και ειδικά, δηλαδή, οι γυναίκες. Δεν δόθηκε ποτέ κανένα αξίωμα από τον Θεό και από την Εκκλησία σε γυναίκες. Υπάρχει το μάτι, ονομάζεται Βασκανία. Yeah. Αλλά η βασκανία. Πολεμείται με ευχή τη Βασκαλία που τη διαβάζει ένα παπά. Ούτε εγώ ο μοναχός, μπορώ να διαβάσω ευχή τη Βασκανίας σε κάποιον που είναι ματιασμένο. Μπορώ όμω να προσευχηθώ για κάποιον που είναι ματιασμένο. Ο άνθρωπο που ματιάζεται θα πρέπει να πολεμήσει αυτό το μάτι με την δύναμη τη Εκκλησία πηγαίνοντα σε έναν παπά ή παρα την τυρκάδα. παπά, Διάβασε μια ευχή τη Βασκανίας. η αλλιω να κανει προσευχή, α λεει το πατρεμον α λεει κυρια Σου Χρυσέα του Θεολέη και φεύγει το μάτι. Και το, μάτι, πατέ, θεώ, το μάτι είναι δαιμόνιο. Πώς το βάλουμε το <συστά> πράγμα αν ματιάς το θέμα. Πώ Πώς το ματιάς <συστά> Θα το πούμε, αλλά θα καταστηρήσουμε <συστά> μετά. <συστά> λοιπόν, α πούμε τώρα ότι κάποιος είναι όμορφος και δυνατός. <συστά> και υπερηφανεύεται, καυχαίται για αυτό το πράγμα, ότι είναι όμορφος και δυνατός. Λόγω της υπερηφανίας του και που αμαρτάνει, και γενικά έχει και άλλες αμαρτίες, και επειδή δεν εξομολογείται και δεν κοινωνάει, επιτρέπει τώρα ο Θεός κάποιος άλλος δεύτερος να τον βλέπει, να τον συλλέβει, να τον φθονεί. Ο φθόνος αυτός που έχει ένας δεύτερος για τον πρώτο, είναι μάγια. Όταν ένας άνθρωπος φθονεί έναν άλλον, μόνο ο φθόνος ή η μνησικακία που έχει κάποιος για έναν άλλον άνθρωπο, αυτομάτως είναι επίκληση δαιμόνων. Ο άνθρωπος που φθονεί και μισεί κάποιον θανάσιμα επικαλείται τα δαιμόνια να πάθει κακό αυτός ο άνθρωπος που μισεί και φθονεί. Όμως αυτός που φθονείται και μισείται επειδή έχει αμαρτίες και δεν έχει την χάρη του Θεού μεγάλο, με, μεγάλο βαθμό μέσα Τον για να Του προστατεύει γιατί δεν έχει την Θεία Κοινωνία. Αμαρτάνει, φεύγει η χάρη του Θεού από πάνω Του και η ενέργεια αυτή του φθόνου και της μισή Τον βιάνει και ματιάζεται. Ο τρόπος για να μην μάτιαζόμαστε είναι όσο μπορούμε χριστιανική ζωή, εξομολογήσει τη Κοινωνία, να μην αμαρτάμε, να μην υπερηφανευόμαστε, να μην έχουμε εχθρούς, να μην επιδεικνυόμαστε. και έτσι δεν μπορεί να μας πιάσει ο φθόνο και η ζήλια των άλλων και η μνησικακία. Όταν εμείς ε, έχουμε το μάτι που λέμε με μάτια σαν, Σημαίνει ότι έχουμε ενέργεια δαιμονική επάνω μας. Ένα πονηρό πνεύμα, ένας δαίμονας φεύγει από αυτόν που φθονεί και συλλεύει κύμνηση και, και πάει στον άνθρωπο που φθονείται, σε αυτόν τον αμαρτωλό και κάθεται στο κεφάλι, θα λέγαμε, ή πιάνει και σφίγγει την ψυχή του και πονάει και θλίβεται. Εμείς με την προσευχή θα διώξουμε αυτό το δαιμόνιο. Όταν πάμε σε μια γυναίκα να μας ξεματιάζει, ξέρετε τι γίνεται. Φεύγει για την ώρα το δαιμόνιο, γιατί πολύ απλά χαίρεται που εμείς κάναμε μάγια για να το διώξουμε. Πέσαμε σε μια μεγαλύτερη αμαρτία. Γιατί ο φθόνος είναι αμαρτία. Και η μυσικακία είναι αμαρτία. Όμως τα μάγια είναι μεγαλύτερη αμαρτία. Και το ξεματισμα είναι παρακλάδι της μαγιάς. Όποιος ξηματιάζει, θα πρέπει να το ξεμλογηθεί ως αμάρτημα Εννοείται πολύ μικρότερο γιατί υπάρχουν και μάγια πολύ ανώτερα. Αλλά λέμε παρακλάδι. Όταν λέω παρακλάδι είναι ο κορμό τη μαγεία. Έχει πολλά κλαδιά, φύλλα κτλ. Αλλά ένα μικρό κλαδάκι είναι και το ξυμάχιασμα. Για ε, τα χαρτιά. Ναι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη μαγεία. Όλα αυτά είναι. Τα, τα, ό, τα όνειρα. Ε, ποια όνειρα? Τώρα θα πάμε αλλού. Α Βλέπω άλλε όνειρα. Λέει είδα χθε αυτό. Να έπαθε αυτό. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν πρέπει να πιστεύουμε στα όνειρα. Αυτό για την ώρα. Δεν πρέπει να πιστεύουμε Τίποτα, τίποτα. Αφήστε το αυτό τώρα, να μην φιούχουμε πολύ μακριά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, είπαμε λίγα για medium, και φτάσαμε τώρα να ξεκινήσουμε. Απαγορευμένο όλα από την Εκκλησία. Όποιο σηματιάζεται με προσευχή θα πολεμήσει. Απαγορεύεται το ξημάτισμα. Γιατί πολλέ φορέ αυτέ οι γυναίκες που ξηματιάζουν χρησιμοποιούν και λέξει που του λένε το όνομα του Χριστού και της Παναγίας και Αγίων. Αυτή είναι η πλάνη όμω του διαβόλου. Καλημέρα, μάλλον από του πατέρε. να δίθεν, πείτε σε Ελλάδα, να το πείτε σε όλου <laughs> αυτού που. Αυτέ, γιατί κυρίω οι γυναίκε. Να το πείτε, απαγορεύεται. Είναι αμάρτημα. Φεύγει το δαιμόνιο, αλλά χαίρεται που φεύγει, γιατί ξέρετε ότι θα ξαναγυρίζω, γιατί αυτό θα ξαναματιαστεί. Θα γυρίσω πάλι πίσω. Και πάλι θα φύγω. <laughs> γιατί, πολύ απλά, αυτό κάνει μια αμαρτία που εγώ θέλω. Η αμαρτία αυτή είναι της μαγείας. Εις αυτούς δεν πρέπει να εμπιστεύεται κανείς και αν ακόμη συχνά λέγουν την αλήθεια, με τον τρόπο που έχουμε υπεί. Επίσης, οι δαίμονες γνωρίζουν όλη την Αγία Γραφή. Οι δαίμονες γνωρίζουν πολλά περισσότερα θεολογικά και δογματικά και κατηχητικά από εμάς. Γιατί, είπαμε, κατά τη φύση του είναι όμοιοι με τους αγγέλους. Κάθε κακία είναι εφεύρημα των δαιμόνων, Συνεπώ και τα ακάθαρτα πάθη. Ακούστε κάτι τώρα. Ό,τι αμαρτία υπάρχει, ό,τι κακό υπάρχει, είναι όλα εφεύρημα, όλα τα έχουν εφεύρει οι δαίμονες. Πώς τα έχουν εφεύρει ο δαίμονας βλέπει κάθε τι καλό που κάνει ο Θεός και το γυρνάνε ανάποδα. Κάνουν το αντίθετο. Προσέξτε τι εννοώ. Ο Θεός λέει να είμαστε ελεήμονες. Οι άνθρωποι πάνε και δίνουν ελεημοσύνη. Οι δαίμονες λένε όχι ελεημοσύνη, φιλαργυρία, Μάλιστα για τον εαυτό σου. Ο Θεός Ήπότι ότι να έχουμε σοφροσύνη. Δηλαδή, επιτρέπεται στο γάμο, παραδείγματος χάρη, ο άντρας να έχει μόνο τη γυναίκα του και πάλι με μέτρο. Ο διάβολος λέει, όχι με μέτρο. Χωρίς μέτρο. Και χωρίς το γάμο. Και χωρίς το γάμο. Και πριν το γάμο. Και δημή, ή τέλος πρώτον και μαζί με το γάμο. Και δεύτερη, ναι. ναι. Δηλαδή, όλα τα αντίθετα. Το κακό δεν προϋπήρχε. Δεν είναι δημιουργημένοι. Προσέξτε, το κακό δεν έχει υπόσταση, δεν έχει ύπαρξη. Το κακό δεν υπάρχει. Πώς όμως. Δημιουργήθηκε από την έλλειψη του αγαθού. Όπως το σκοτάδι, δεν έχει υπόσταση, δεν έχει ύπαρξη. Αλλά τι είναι το σκοτάδι. Απόλυα φωτός. Όταν κρύβεται ο ήλιος, όταν σε ένα δωμάτιο κλειστό σβήσουμε το φως, είναι σκοτάδι. Αλλά το σκοτάδι αυτό δεν είναι υπαρκτό. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ένα μηχάνημα που να βγάζει σκοτάδι. Υπάρχει μηχάνημα που να βγάζει φω, να φωτίζει. Αλλά δεν υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο μηχάνημα, να μπορούσε να δημιουργεί σκοτάδι. Δεν έχει υπόσταση το σκοτάδι. Και η αμαρτία, το κακό δεν έχει υπόσταση. Αλλά τι, είναι η διαστροφή τη αρετή. Η, η, η κακία και η αμαρτία είναι η διαστροφή. Της αρετής και του καλού. Όταν το αγαθό το γυρνάμε ανάποδα, γίνεται κακό. Οι δαίμονες ως πονηροί βλέπουν κάθε τι καλό που κάνει ο Θεός και κάθε τι καλό που υπάρχει στην Αγία Γραφή και στις εντολές του Θεού και προσπαθούν να το διαστρέψουν. Έτσι δημιουργήθηκε το κακό, έτσι δημιουργήθηκε η αμαρτία. Οι δαίμονες εφέβραν την αμαρτία. Οι δαίμονες φτιάχνουν και του ανθρώπου μετά δεκτικούς- και πονηρού για να εφεύρουν και οι άνθρωποι αμαρτίες. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι πολύ πολύ αμαρτωλοί, και αυτοί σκέφτονται και ψάχνουν να βρουν πως κάνουν διάφορε αμαρτίε. Γιατί έχουν μάθει να ζουν με αυτόν τον τρόπο και να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, σκέφτονται και αυτοί και βρίσκουν και αυτοί μετά Πώ να κλέβουν, πώ να σκοτώνουν. Πώς να δικήσουν, πώς να εκμεταλλευτούν. Γιατί ναι ο διάβολο μας βάζει σκέψεις πολλές φορές να κάνουν το κακό, αλλά εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να τις ακούσουμε αυτές τις σκέψεις. Αλλά πολλές φορές και εμείς οι άνθρωποι από μόνοι μας σκεφτόμαστε πονηρά πράγματα. Οι δαίμονες δεν έχουν την δύναμη να εκβιάζουν κάποιον άνθρωπο. Βάλουν ένα λογισμό σε εμά, πονηρό, κακό, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να μα κάνουν να πέσουμε στην αμαρτία. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και τη δύναμη να το κάνουμε ή όχι. Από εμά εξαρτάται να δεχθούμε την επίθεση ή να μην την δεχθούμε. Γι' αυτό έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και για τους δαιμονάς του και για αυτούς που τον ακολουθούν το Άσβεστον πυρ και Ιόνιος κόλασης. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό ακριβώς που είναι για τους ανθρώπους ο θάνατος, είναι για τους αγγέλους οι πτώση. Διότι μετά την πτώση δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια, όπως ακριβώς δεν υπάρχει μετάνια για τους ανθρώπους μετά τον θάνατο. Δύο πράγματα θέλω να πω τώρα. Το ένα έχει να κάνει με το προηγούμενο που είπαμε, ότι ο διάβολος βλέποντας κάθε τι αγαθό το διαστρέφει και το κάνει κακό. Είχα μιλήσει κάποια στιγμή με κάποιον φίλο μου, αυτό είναι από τη Θεσσαλονίκη. Μου περιέγραφε κάποιες καταστάσεις που είχε ζήσει αυτός στη ζωή του. Ε, αυτός είχε πέσει για κάποια χρόνια σε πολύ βαριά εναργωτικά, ε, είχε και πολλούς φίλους αλλά οι περισσότεροι φίλοι του στην διάρκεια της ζωής πεθάναν μου τα περιέγραφε λιγάκι γιατί είχε μείνει και κάποιο καιρό στο Άγιο Ωρση και στο που Αυτός δεν πίστευε στον Θεό τόσο πολύ δεν ήταν με την Εκκλησία καθόλου έκανε τι αμαρτίες του τη ζωή του έκανε δηλαδή, μέσα στα ναρκωτικά στην ηρωίνη πάρα πολύ στην Πρέαζα τέλος πάντων ε, επειδή εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω δει αυτό που διηγούμε τώρα είναι ότι ε, δεν ξέρω αν κάνω λάθος προσπαθώ να το περιγράψω έτσι όπως μου το περιέγραψε αυτός δηλαδή δεν, δεν γνωρίζω δηλαδή αυτό τον τρόπο που παίρναν την ε, ηρωίνη μου περιέγραφε το εξής αν τα θυμάμαι καλά σε ένα κουτάλι βάζω την ηρωίνη από κάτω την ε, γέγαν με αναπτύρα, τη βράζαν Ρίχναν ένα κομμάτι γόμπα μέσα στο κουτάλι να τη χρησιμοποιήσουν σαν φίλτρο και με την ένιση ε, το την ηρωίνη. Μετά έβαζε στη φλέβα, ε, ε, τραβούσε και λίγο αίμα για ε, να ανακατευτεί και μετά έπαιρνε κανονικά τη δόση του. Αυτό τώρα για χρόνια τέλο πάντων μέσα στα ναρκωτικά. Κάποια στιγμή επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, γνώρισε κάποιου κάποιους ε, Αγιορίτε. Γνώρισε το Θεό, αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής. Με τη δύναμη του Θεού, με την εξομολόγηση, έκοψε τα ναρκωτικά. Έκοψε τις παρές, Έγινε ένας χριστιανός πάντων που εκκλησιαζόταν, εξομολογούταν και κάποια στιγμή ο πνευματικός μετά από χρόνια το επέτρεψε να κοινωνήσει. Και τι μου διηγείτε τώρα. Λέει, όταν πήγα για πρώτη φορά στις να κοινωνήσω, Πήγα μπροστά εκεί στην ωραία πύλη. Ο παπάς ήταν έτοιμος να με κοινωνήσει. Και όπως από το Άγιο ποτήριο πήρε την Θεία Κοινωνία με την Αγία Λαβίδα να με είδα πάνω στην Αγία Λαβίδα, Αγία Λαβίδα, δηλαδή το κουταλάκι, αλλά δεν λέγεται κουταλάκι, Αγία Λαβίδα. Όπως πήγε να με κοινωνήσει, είδα πάνω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα, δηλαδή ο άρθος που φαίνεται με το μάτι, και το κρασί, τον άμα που, που είναι το αίμα, δηλαδή στην ουσία του χρόνου. Λέει, όταν την ηρωίνη την καίγαμε, έπαιρνε ένα χρώμα λιγάκι προς το κόκκινο. Όταν είδα, λέει, την Αγία Λαβίδα μπροστά στο μου, λέει, μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν η ηρωίνη που έπαιρνα, γιατί του είχε πράγμα είδα. Πάταλ μου λέει, αυτό είναι. Το ένα είναι ζωή και το άλλο είναι θάνατος. Ο διάβολος που είδε το ένα πράγμα που δίνει ζωή που τον άνθρωπο τον ανακαινίζει που του δίνει μέσα το, αίμα και το, το σώμα και το αίμα του Χριστού και τον κάνει άνθρωπο ουράνιο, τον κάνει να ζει το ίδιο πράγμα αυτό που είδε ο διάβολος, το αντέστρεψε και το έκανε τώρα με αυτόν τον τρόπο να είναι θάνατος. για τα παιδιά και για όλου αυτούς τους που παίρνουν την ηρωίνη με αυτόν τον τρόπο. Παριβώς το ίδιο εξωτερικά. Το ένα είναι ζωή και το άλλο είναι θάνατος. Αυτό το είπα σαν ιστορία. Και το δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω και το τελευταίο είναι, έχει σχέση με αυτό που διαβάσαμε τώρα εδώ που είπε ότι ότι είναι ακριβώς για τους ανθρώπους ο θάνατος είναι για τους αγγέλους οι πτώσεις. Μετά την πτώση δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια. Όπως ακριβώς δεν υπάρχει μετάνοια και για τους ανθρώπους μετά τον θάνατο. Το καταλαβαίνετε άρα για αυτό που λέει τώρα εδώ. Λέει ότι δεν υπάρχει για τον άνθρωπο μετά τον θάνατο μετάνοια. Αφού πεθαίνει δεν μπορεί να μετανιώσει. Δεν μπορεί να κάνει έργα μετάνοιες. Το ίδιο πράγμα είναι και για τους αγγέλους. Αν πέσουν σε αμαρτία δεν μπορούν να μετανιώσουν μετά. Ενώ είναι σε ζωή, εν ζωή. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι άγγελοι δεν έχουν σώμα. Αν διαπράξουν μία αμαρτία, δεν μπορούν να μετανιώσουν μετά. Δεν μπορεί να συγχωρεθούν δηλαδή. Δεν είναι κατά γράμμα αυτό που λέω. Δηλαδή, αν μετά άναναν οι δαίμονες, θα τους έδινε η συγχώρηση ο Θεός. Προσέξτε όμως, ήθελα να εξηγήσω ως εξή αυτό το κομμάτι. Σας λέω μερικές φορές και κάποια πράγματα που είναι λίγο βαθιά τα νοήματα, αλλά προσπαθείτε να εμβαθύνετε, να καταλαβαίνετε το πνευματικό μέρος, όχι εξωτερικά και κατά γράμμα. Ό,τι έχει σχέση με τον αϊλό κόσμο είναι ανώτερα από τη σκέψη μας. Όμως μπορούμε να χρησιμοποιούμε τρόπους και παραδείγματα για να έχουμε μια εικόνα. Ένας άγγελος, από τη στιγμή που δεν έχει σώμα, έχει πολύ περισσότερες γνώσεις και πολύ διαφορετική γνώση από τον άνθρωπο για το τι είναι η αμαρτία. Πριν αμαρτήσει ένας, δαιμον, ένας άγγελος, πριν αμαρτήσει, ξέρει πολύ καλά τι θα πει η αμαρτία. Ένας άνθρωπος γνωρίζει, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό γνωρίζει τι θα πει και τι είναι η αμαρτία. Να πω ένα παράδειγμα έτσι είναι να δώσουμε μία εικόνα Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι έχουμε από τη μια μεριά ένα παιδάκι πέντε χρονών που έχει ένα όπλο ψεύτικο που είναι νεροπίστολο. Και αυτό το παιδάκι με το νεροπίστολο σημαδεύει έναν άντρα και πατάει τη σκανδάλη και προσπαθεί να τον σκοτώσει. Από την άλλη μεριά έχουμε έναν άλλον άνθρωπο που είναι μεγάλος άντρας, όριμος και γνωρίζει πολύ καλά τι θα πει όπλο και φόνος και έχει ένα καλάζνεκόφιο. Και με αυτό το καλάζνεκόφιση σημαδεύει μπροστά του έναν άλλον άντρα. Ξέρει ότι αν θα πυροβολήσει τον σκοτώνει. Μπορεί μετά αυτόν τον άνθρωπο που θα σκοτώσει να τον αναστήσει. Όχι. Δεν μπορεί να τον αναστήσει. Ξέρει όπου πριν ότι αν τον τον σκοτώνει. Ο Άγγελος έχει πολύ μεγαλύτερες γνώσεις και δυνατότητες και δυνάμεις από έναν άνθρωπο και ξέρει πολύ καλά πριν διαπράξει μια αμαρτία πώς είναι η αμαρτία. Πώς είναι αμαρτία και τις συνέπειες μετά. Και τις συνέπειες. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τις συνέπειες. Ήθελα να του πω. Γιατί. Οι συνέπειε έρχονται μετά. Δηλαδή οι συνέπειες ενός δανάτου είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε, δεν, δεν ανασταίνεται τέρμα. Γνωρίζει αυτός που έχει το καλάζιν ότι φωτί τέρμα, αυτό δεν πρόκειται να αρνηθεί. Έτσι και ένας άγγελος γνωρίζει ότι αφού θα διαπράξει αυτή την αμαρτία, γνωρίζει ότι δεν θα κάνει πίσω. Πλέον αυτός θα προχωράει πάντα προς το κακό. Είναι τέτοια φύση και έχει τέτοιες δυνάμεις, τέτοια απόφαση που αν αυτός μια φορά ξεκινήσει να κάνει το κακό τέρμα, δεν, δεν, δεν, δεν σταματάει οι άγγελοι οι οποίοι αμαρτήσαν μια φορά γίναν δαίμονες και από τότε δεν έχουν σταματήσει να αμαρτάνουν. Δεν μπορούν να μετανοήσουν Αν θέλουν μπορούν, αλλά δεν θα το κάνουν ποτέ. Περκό, περκό. Ποτέ ποτέ. Ο Χριστός σταυρώθηκε και για τους δαίμονες. Έδωσε τη δυνατότητα και στους δαίμονες. Αν θέλουν να μετανοήσουν, να μετανοήσουν. Δεν μετανοούν όμω. Αυτό πάλι σε μάθημα. Για σήμερα αυτά, να ευχαριστήσουμε το Χριστό και την Παναγία, να μας βοηθήσει να τα καταλαβαίνουμε πάντα, να μας βοηθάει να τα καταλαβαίνουμε και να τα θυμόμαστε.